Dnes konečně můžu oznámit pár novinek. Jak jistě víte, vyzval jsem Pavla Novotného na boxerský zápas. Ke kterému se, ku podivu, postavil čele. Senal jsem si promotéra, který jednal s jeho člověkem. Z komunikace mého promotéra a Novotného člověka vyplývá jedno. Zápas bude. Bude možnost dát celolegálně pěkných pár ran pro teční úspravku. Další skvělá zpráva je, že boxerský zápas se uskuteční v rámci fighterského večera noci slovenských bojovníků. Teď ta horší zpráva, která jistě nikoho nepřekvapí. Pavel Novotný za účast v boxerském zápasu si dal jako podmínku platbu nebo startovné, mě je to spratkovné, 750 tisíc korun. Dal jsem slovo, že do tohohle boxerského zápasu jdu a já své slovo dodržím. Těch 750 tisíc prostě si ženu a novotného seřižu. Pokud mi kdokoliv z vás chce pomoct, tady je číslo Kdo Kolik z vás si kdy přálo dát novotnému pár facet. A já to teď udělám za vás za všechny. Sledujte můj web kde budeme zveřejňovat další novinky a informace. A hlavně nezapomeňte, nerech se zastrašit a výstup z řady.